שלום לכם, אני גורי אלפי, ואני אעבר לכם היום שיום בפרובוקציה בפרסום. זה עם גלוטן. הפרובוקציה היא לא המצאה של פרסומיים. הרבה לפני הפרסומיים, השתמשו בה חיים וחפצים דוממים. נסה להגדיר מהי פרובוקציה טובה ביניך, בלי להשתמש במילים לזביות וזרמון. סוזן בויל? סוזן בויל זה פרווקציה? פרווקציה זה משהו מפתיע אותך בסופו של דבר, והוא בא... צוחק על מישהו, אני לא בטוח, קצת שחקו שם על הטייפקאסט. זה כל מה שגורם לנו שנייה רגע לעצור, לחשוב שוב על משהו שראינו, לחשוב על ה... על ה... על ה... עלינו. מהי הפרסובת הכי פרווקטיבית שיצא לך אה, לעשות? יש כאלה שראו בפרסובת שעשינו לדואר ישראלים, אלי ומריאנו, שאתה יודע, יש שם את שממש ראו בזה אקט מיני. ואני אשואל את עצמי... מה עובר עליהן? בוא נראה אותה. אה, לא, אתה תופס את המסך. הפרובוקציה המתועדת הראשונה בהיסטוריה מופיעה בתנך, והיא כמובן של חברת הקוטנות, ז'וזף. ו-אחר. ז'וזף. ו-אחר. בחברה החליטו לוויים לפילה מתוקשרת לבור. <אז> כי אחרי שהמייצב מת, אפשר לגבות פי ארבע על הקוטנות שלו. זה סיפור אמיתי. האם יצא לך להשתמש אי פעם בפרווקציה בפרסום? לא, לא. מה, אתה אומר על זה כי זה דבר נורא, אנחנו שימושים את זה. פרווקציה זה דבר בעיניי מאוד חיובי, בהן, של uh, שיווק ופרסום. אני בא, בא עם פרסום מסוג אחר. הפרסום שלי מדבר לאנשים, אומר, תראו, יש, אני בדקתי. אני המון מתבססת על מחקרים. Uh, כשמגיעים אליהם מוצרים, אני בודקת אותם. פרווקציה תמיד עובדת. בגד אחר אמרתי. אתה דהמה? לא. אבל בדחיים פה מזמנים שה provocative ית POTUS ל to confront them בפרצוף. Looks ‫אילו אנזרמון היה יכול לפרסם? Uh, ‫המשרד של אנזרמון גולדמן, ‫בסך הכול... ‫כבר לא גולדמן לפידתי. ‫-בעשור הקודם. ‫זהו, כבר לא גולדמן. פי, ‫-כן, זה צודק. <laughs> ‫הוא פי... הרג <laughs> אותו. אנחנו, uh, באמת יכולים לבטוק את, את, את הדבר הזה. ‫-הוא הרג אותו לפידתי. ‫אתם די הלכו על הטיקט של uh, פרובוקציות? ‫-פרובוקציות. ‫אני אראה לך עכשיו סדרה של תמונות, ‫ואתה תגיד לי, איזה מהי הפרסומת הפרובוקטיבית ביותר שאי פעם ראית? אני לא רואה הרבה זמן פרסומות, אני איך פפוזינה בזמנו. ומה עם זאת? פרובוקציה. זה לא כל כך פרובוקציה, לשבת ולשתות ת'י. נראה לי שזה... זה ידוע שזה מה שחברות פרסומות עושות. שמע. מסממות פרזנטורים. ‫כדי שיסכימו לעשות פרסומות ‫למוצרים שלהם. ‫בוא נראה עכשיו שקופית חסות של קרייה האקדמית עוד. ‫נמשיך. ‫פרובוקטיבי משהו. ‫מה החלום שלך, ‫שאתה אומר, אוקיי, ‫הנה הסנטזיה שלי לגבי כמה ‫אני יכול להגיע רחוק עם עולם הפרסומות, ‫או הפינסום אותם אלטימטיבית, ‫הדבר הזה ש... ‫אתה יודע, התאבה הכי גדולה שלך ‫לעשות בתחום הזה, ‫ה-C, שאתה יכול להגיע אליו. ‫איזה חלום? ‫חלום זה לעשות משהו... זהו, זה כל הזמן שיש לנו להיום. רוצים לדעת עוד, אבל בשפה אחרת? הנה! יופשפון ימייה פשמוניה קוריאלפיה קאסט סט